سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما رو دارین از کانال کرپتو فانده در یوتیوب تماشا می امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهی کردیم لذت برده باشیم. این ویدیوی هفتاد و سوم هست و اگر میخواین از ما حمایت کنید میتونید از لینک ذرین پال یا آدرس که پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم استفاده کنید. مطابق معمول سمت راست پایین تصیرر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش به هستیم می و میبینید و همونطور که میدونید همه ویدیو های ما ابتدا در یوتیوب و بعد از مدتی در آپارات به اشتراک گذاشته میشود و در سایر شبکه های اجتماعیمونم آخرین اخبار و اطلاعات مربوط کریپتوکارنسی و, و بلاک میتونید دنبال کنید. صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرسش میتونید از وبسایتمونservوتار.com ببینید. خب توی این قسمت میخوام در خصوص مالی رفتاری صحبت کنم این قسمت دوم مالی رفتاری و تاثیرش تصمیم گیری و قیمته در این قسمت ویژه فقط میخوایم نمونه های تحقیقات انجام شده در بازار داخلی و خارجی رو با هم یه مروری بکنیم پیشنهاد میکنم اگر قسمت اول مالی رفتاری رو همین همینجا این ویدیو رو استاپ بکنید من این بالا ویدیو قبلی رو براتون کارت میکنم اول ویدیو مالی رفتاری قسمت اول رو ببینید بعدش دنباله اون رو توی این ویدیو مشاهده کنید سلب مسئولیت مثل همیشه این ویدیو یک ویدیو آموزشیه و اگر میخواد در برای مقاصد تجاری ازش استفاده کنید باید ریسک سرمایه گذاری و معاملگری رو کلن بپذیرید و از این محل هیچ مسئولیتی متوجه ما نیست استفاده از این مجموع ویدیوهای کانال کریپتو فاوندر ما که در یوتیوب براتون به اشتراک میذاریم با توجهی که الان به تعداد ویدیو 73 تا رو داریم نزدیک میشیم و این ویدیو 73 سوم هست پیشنهاد می‌کنیم به خاطر اینکه راحت‌تر مطالبتون رو از بین مجموعه از ویدیوها پیدا کنید از قسمت پلیلیست در صفحه اصلیمون استفاده کنید همچنین میتونید لیست ویدیوها رو در قسمت ویدیو ببینید و در دیسکاشن هم که به هرچنگای مطالب راهنما یا یک سری هینت های مناسب در خصوص معامله در بازار کریپتوکارنسی رو براتون به اشتراک میذارم. حتما این دو قسمت رو مشاهده بفرمایید. در قسمت فایننشیال استرولوژی هم که یه مجموعه سه قسمتی بود در خصوص تاثیر ستارگان و انرژی هایی که مربوط به اونها میشه و تاثیرش روی انسان ها و به صورت خاص بررسیش در حوزه معامله گری و سرمایه گذاری مورد بررسی که قرار گیره با یه سری مد... مثال های داخلی و خارجی که اگر اون ویدیو رو مشاهده نکردین بالا مجموعه ویدیو رو مشاهده نکردین بالا براتون کاردش میکنم حتما اون رو بعد از این فاینسی behavior فایننس ببینید. در قسمت اول مدل های رفتاری و انواع رو انواع مدل ها رو با هم دیدیم یک سری تستایی که میتونید تو این زمینه بزنید و نسبت به کاراکتر خودتون و اینکه چقدر به حوزه های سرمایه گذاری و معامله نزدیک هستین، براتون توضیحاتی دادم پیشنهاد میکنم اون ویدیو اول رو ببینید حتما قبل از اینکه ادامه این ویدیو رو مشاهده کنید و در نهایت هم پژوهش‌های ایرانی خارجی و کییس استیهایی که مربوط به این حوزه میشن و میخوایم با هم. ببینیم خب من برم جلوتر همونطور که گفتم یه تعریفی از مالی رفتاری بود مدل های مطرح اونو با هم بررسی کردیم توضیحات کلی در خصوص مدل ها دادیم و گفتیم جوری میشه از اینها استفاده کرد تست MBTI تشریح کردیم و در نهایت به روانشناسی اقتصاد یا اقتصاد آزمایشگاهی اشاره کردیم و یک مثال خیلی هرفهی هم که از این روانشناسی اقتصاد استفاده شده بود براتون تشریح کردم خب پجوهش خارجی که توی این زمینه انجام شده من نمونه از این رو میارم با نام و عنوان تحقیق و نتیجهی که به دست آوردن قطعا میتونه این تعداد بیشتر باشه اینها غالبا در مدلهای های پایان بوده که شما میتونید با جستجو در اینترنت یا استفاده از خدمات ویژه کتابخانه ملی اصل اینها رو به دست بیارید و بتونید برید مطالعه بیشتری در خصوصش بکنید محسن شریعتی صبح بررسی عقاید مدیران صنایع ایران نسبت به ریسک در دانشگاه شیراز سال 74 بررسی کرده و به این نکته رسیده که میزان ریسک پذیر مدیران و بازده مجموعه دارایی رابطه معنیداری داره یعنی اینکه سازمان‌هایی که, که مدیرای ریسک پذیرتری دارن این نسبتشون نسبت داراییشون مجموعه داراییشون نسبت بالاتری هست. هیوا آسایی بررسی تاثیر میزان ریسک‌پذیری مدیران عامل بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرش در بورس مورد بررسی قرار در دانشگاه الزهرا سال 84 نتیجه این تحقیق به این صورت بوده که مدیران عامل با میزان ریسپذیری، در موقعیت ریسکی که همراه بازیان رابطه مثبت معنیدار باشه با بین تجربهشون و اون ریسکه یه رابطه معنیدار وجود داره یعنی اینکه تصمیمایی که همراه با یه چالش هست و که این چالش بیشتر جنبه منفی داره با افزایش تجربه مدیران عامل این ریسکا خدمتتون چید که مدیریت شده میره جلو ضمنلا ریسک پذیری این مدیران با تجربه به مراتب بیشتره که چند نمونه خارجیش هم از نمونه تحقیقی که ایشون انجام دادن و این زیر مشاهده کنید. شاید در خب آدم میگه که کسی که تجربهش بیشتره خب معلوم ریسپذیریش بیشتره نه این خیلی صادق نیست توی این تحقیقات این تیپی شما به یه تیفی از آدم ها برخورد کنید اما اون تیف قالب نتیجه اینجور پایان نامه ها میشه. آیا مدیران مالی از ریسپذیری کمتر نسبت مدیران غیر مالی برخوردارند و اینکه چگونه ارتباط ریسپذیری کمتر مدیران مالی با رشته تحصیلیشون و تصدی پست‌های مالی هست رو بررسی کرده سال 69 در دانشگاه آزاد اسلامی عرض شود که نتیجه تحقیقشان به این صورت بوده که ریسک ریس پذیر بودن مدیران مالی هیچ ارتباطی با رشته تحصیلیشون نداره اما با حرفشون داره به همین خاطری که شما توی بازارهای مالی میبینه طرف مثلا یک رشته کاملا کاملا غیر مرتبطه ولی چون این DNA این آدمه اون سیمکشی داخلش همون تست MBTI که تو قسمت اول گفتم کاملا مپ شده با این بازار میاد توی این بازار و بسیار بسیار موفق میشه و خب این یکی خصوصیت‌های این بازاره که میتونن آدمهای مختلف بیان و درگیرش بشن و اونهایی برندن که اون چارچوب شخصیتی این بازار رو دارن پیشنهاد میکنم حتما اون تست ام پی تی رو بزنید سلمان خادم مله بررسی تاثیر تعطیلات مناسبت بر روی بازی و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار اومده دی دانشگاه شهید بهشتی سال 87 جالبه که توی این پایان کارشناسی ارشد به این نقطه رسیده که اثر تعطیلات مناسبتی مثل شهادت ها و عیاد به شکل قوی در روز قبل و بعد از تعطیلات در بورس اوراق بهادار تاثیر داره و جالبه بدونید که بازدهی روزهای تعطیلات که همراه با شادیه روز قبل از این تعطیلات به روز بعد از این تعطیلات به مراتب بازدهی بیشتر از روزهای تعطیل همراه با قما اندو هست خب این تیکه مالی رفتاری داره دقیقا همین رو به ما میرسونه و ما بعد دقت بکنیم که وقتی که من با عنوان یه معاملگر هرفهی میخوام توی بازارهای مالی شرکت کنم فعالیت بکنم باید دقت داشته باشم که بازار عید چینیا که، عید هندی ها کهیه عید مسلمون ها که تأثیرش رو میتونه تغاظای تلا توی دنیا تأثیر گذار باشه کی هست من چه زمانی بخرم یا اصلا همین عید چینیا در خصوص خرید سنگاهن بیشتر قبل از این ایات چون اونا مثلا توی این تعطیلات کارخانشون که تعطیله میشه ولی چون تردد دارن جاهای مختلف ماشین های سنگین تو جاده باشن چون خریدش رو قبل انجام میده قیمت سنگاهن می رو بالا فولادی هم میاد پایین بعدش این level میشه پس من سرمایه گذار بعد این پترون ها رو. مثل همین مودل که تحقیق دانشگاه شاید بیشتی انجام شده بدونم اینها فقط با تمرین و ممارست و مطالعه مایسر میشه محسن صادقی رسی اثر روزهای مختلف هفته برای بازدهی و نوسان پر... پذیر و حجم معاملات تو شاید شهید به سال 85 مورد بررسه قرار داده و به این نتیجه که رسیده که روزهای هفته به شکل قوی در بازدهی و حجم معاملات و نوسان پذیر در بورس تأثیر داره مثلا اثر چهار شنبه یا آخر هفته و نیز روزهای یک شنبه در تخمین ها معنا داره یه موقعی می چیز شنبه های بدون سهم یا مثلا این اصطلاحات این پترنایی بود که اون موقع ها به وجود اومده و یه سری از همین فرصت استفاده میکردن که ای که فروشندن تو اون بازار اینا میخریدن دو روز بعدش می و یه نوسانی می گرفتن و خب این بر اساس ذهنیت و الگوی تشکیل شده از رفتار سرمایه گذاران تو اون بازار به وجود اومده که بهش بیهیویر فایننس یا مالی رفتاری میگن حسین صدقی خراسانین بررسی شناسایی و توصیف سببهای قالب و سرمایه گذاران در بازار سهام از دانشکده ما صادق سال 84 مورد بررسی قرار داده نتیجه این تحقیق هم نشون میده که عوامل غیر عقلانی تأثیر گذار سبک های تصمیم گیری روی سرمایه گذار و سبک رفتار اونها توی بازار تأثیر گذاره و عملا این بازار رو یعنی اومده تاش به این رسیده که چیزهای غیر از نوسانات قیمت و عرضه و تقاضا اون داستان تکنیکال تاثیر توی این بازار داره و عملا این بازار ناکارا و در با تهوری های مالی کلاسیک هم در تضاده و تأکیل معکدی بوده که مالی رفتاری یعنی یک فاکتور شناخته شده است و تأثیرشو امروز روز در بازار در تاریخی که این گزارش تهیه شده میبینیم ادامه اعظم فیروزی بررسی نوع صنعت شرایط بازار اوان رفتاری سرمایهگذارم بر بازهسهام اره های اولیه. است خب میدونید عرضه اولیهایی که می‌گیرند، خب یه بازه بالا میره که ایشون در سال 8 بررسی کرد گفته که عملکرد سهام ارز اولیه در کوتاه مدت مشابه بازار خارجی با بازده های غیرعادیه یعنی اینکه تو بازار خارجی هم یه همچین اتفاقی میفته اون آیPOی او هست که انجام میشه متناظر این آیسی او تو بازار کریپتوکارنسی انجام میشه یه مجموعه ویدیو در خصوص آی سیو ما تقییه کردیم که این فوق بازهی اصلا خیلی خیلی خوبی داره آروای های بسیار بالایی داره این بالا براتون کار میکنم پیشنهاد میکنم حتما اون هم در کنار این مجموعی که مشاهده کردین اون مجموعه آی سیو رو ببینید در ادامه هم آی محمد رزا مباشر فر. تعیین درجه ریسک‌پذیری مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاور تأثیر اون بر عملکرد مالی ها رو سال 89 مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که بین میزان ریسک‌پذیری مدیران مرد پورتفولیو و صندوق ها رابطه مستقیم وجود داره یعنی میگه زمان‌هایی که یعنی میگه زمان‌هایی که بازار گافیه داره بازده میده و بازده خوبی میده انتخاب مدیران مرد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری میتونه بازدهی صندوق رو بیشتر از بازدهی بازار به وجود بیاره و این نقطه خوبیه برای صندوق های سرماگذاری در انتخاب مدیران صندوق ها چجوری میتونن استفاده کنن؟ مودل های مختلفی که در قسمت اول این بحث behavior finance مطرح شد بر اساس اونها مودل های شناخته شده بین المللی هم هست و آدم های معتبر این مودل ها رو ساختن الا ماشاءالله در خوزش تست های مختلفی به وجود اومده روش های مختلف وجود داره که دوستانی که در حوزه منابع انسانی و سرمایه انسانی فعال هستن با این مدل‌ها ها آشنان میشه از کمک اونها استفاده کنید تا در انتخاب مدیران پروژه مدیران صندوق ها مدیران پرتتو از حد اکثر ظرفیت موجود استفاده کنید و به قول معروف آدم این کار رو سر اون کار قرار بدید خب، این قسمت دوم مربوط به مالی رفتاری هم به اتمام رسید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با لایک کردن این ویدیو درج کامنت نظرتون زیر این ویدیو اشتراکش در سایر شبکه‌های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون و تشویق بقیه به نگاه کردن این ویدیو به صورت خیلی ویژه از ما حمایت می‌کنید. حمایتتون از ما نکنید. اگر به موضوع و مفاهیم کریپتوکارنسی و های مالی اقتصادی علاقمند هستین، پیشنهاد می‌کنم همین الان روی این لوگو کلیک کنید، سابسکرایب شین. و اون دکمه زنگولر هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون این بازار به لحظه ای که ما در کانالمون به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشین دو تا ویدیو مرتبط با این مفهومم براتون اینجا کارت میکنم و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار